Реконструкція будинку яку марку розчина порадити для штукатурки бутового фундаменту цоколю під утеплення екструдованим пінополістиролом бут укладений на цементно-вапняний розчин так ви її штукатурите цементно-вапняним розчином просто що ваш буд треба безпилити, можна проґрунтувати якщо ви там турбуєтесь і все у вас немає ніякого інакшого виходу Тобто штукатурить цементно-ваптянин, там нормальна адгізія, тобто для цього досить. Тим паче, коли ви будете утеплювати з екстрадованим пінополістиролом, ви, ви все одно ще будете пробивати дюбельзонтиком обов'язково.